mai he tingut sort mai he tingut sort però he tingut sort apostant en l'amor jo mai he tingut sort si no et queden més dianes no m'apuntis al meu cor saps que he tocat el cel i ara no em vull caure en mur mirar l'horitzó tan lluny sense por cor d'aquella nit cara a cara sorrerit a la mà tena l'ingini, deixar-nos anar i olvidar-nos dallet I olvidar-nos dallet. acordo que hiies nits to cerbri tant ens el ri, van la fa la font. puren han pujatxe mal al fan el fan. Tanlo cam i seguiient jo vull agenda, jo vull ser recordat Es veu que les agendes acaben morint aviat jo no vull morir sols, vull morir al teu costat Busco aquest munt de bojos només m'ha deixat trencat ella m'ha deixat pillat, necessit no és com les d'altres, ella m'ha deixat pillat Necessit un terapeuta perquè m'ha deixat tocar Quan bon molta amola i provarem del dalt del terrat No com les altres meu cas que t'estimen de veritat Trai rip-ho, tots acabem dins del pou Per això corrompujada um, sempre escapen de la por Papats dins de les penes com una maledicció Esquivant de les mentides per no perdre la raó això ja no és amor, anul, això ja no és amor la fe, l'he perdut la fe De, de tornar-te a veure quan et busco pel carrer. Ja no sé què fer, ja no sé què fer Ara ja no dormo, ja no és culpa del cafè He brindat amb Lucifer perquè he provat el cel No descobri les promeses que haguem fet sota l'estel Has perdut en les penúries com idiota enamorat Sempre ready per la festa sonrient amb el cor trencat he tingut sort X-Rows X-Rows X-Rows Y-Rows Y-Rows Y-Rows Y-Rows Y-Rows Apostant en l'amor Jo mai he tingut sort Si no em queda més dianes no M'apuntis al meu cor Saps que he tocat el cel I ara no vull caure amor Aina l'horitzó Tan lluny sense por Recordo aquella nit I ara cala sorrelia El refint a la mà Brumentent a l'infeni deixar anar olvidada-nos llit I olvida-nos dal